السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہو خریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں تو اپنا حق نواز تو سن ڈے پیو حق نواز دوستو حالات دے پاکستان دے دے پاکستان بہت سارے لوڑ آئے پیشر خراب کیتی پی بارش بولے چار چار چھی ڈی گئے سیلاب بالکل تباہی مچے پہ پورے پاکستان دے ویچ اسکرہ تک تباہی مچی پی ہے دوجا والا یہ باہر سے نہیں رکتی پی دعا منگو یار اللہ کن اللہ دے واسطے وی نماز پڑھو قرآن پڑھو زکاتیں دیو منافقت چھوڑو کوئی بھی راہ بینک رہتا ہو چھوڑو اللہ دے کو گریہ کرو گے ساڑے بہن بھی راہ ہو بے گھر ہے روڈیں مہربانی کرو جائے سر سکو تسا ان کی امداد کرو روٹی پوجو سالن پوجو آٹا پوجو سبزی پوجو گھی پوجو جو بھی چیز تس جو بھی میرا ویڈیو پاکستان نے لے پہ مہربانی کرک سپورٹ کرو گریبی ٹھیک ہے دوستو <coughs> باقی آپ آپ ہی دعا منگتے بیٹھے سارے دعا منگو نماز پڑھو سجدے گریا کرو لگو مہربانی کرک نہیں دیکھو سب تب طاقت وار چیز اللہ تعالی ہے کشے خدا کی رحمتہ جا بندہ آ پیسے ہے وہ کنی نی سارا بکواس ہے مہربانی کر کے اللہ کو الا منو یار ہر ملک دے دیکھو سکون سارے پاکستان چیز آپ کیوں دے بندے پر دونا قرآن پر دے محربانی لازمی غور کر سو ٹھیک ہے یہ محربانی کرک نہیں پاکستان دی مدد کرو پاکستانی اپنی مدد کرو ٹھیک ہے اون ش ماں گئی اللہ کو پیارے تھے گئے اللہ اللہ معافی اللہ جی جو بھی سیلاب اللہ انہیں کو اگو آن والا سفر ہے نا جرا بالکل چاننا کرے چنگا کرے سوکھا رکھے باقی دعائی مانگ سو یہ سب شے اللہ ہاتھ اللہ تعالی جد راضی یہ پاکستانی اللہ ناراض پورے پاکستان تھی ٹائم تھا باقی دل بوں اداس رونا پہ بوں سارا سارے پاکستانی آپ غیر ملک سعودی عرب سے اتا ضرور جو چیز سار سکوں ہاں سپورٹ ضروری کروں گا ہوں بھی اصل کرنے پہ آدے پہ گھر آلیاں کو پیسے شید پہ پہنیں کہ سپورٹ کرو مہربانی کرو تسا بھی جو بھی میری ویڈیو ڈپی لازمی یہ ایک مسلمان ہونے انسانیت ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے سپورٹ کرو پاکستانی دی. اپنے بہن دی جو بھی اے ہم سائر جاتے ہیں اسکرات میرا بہ گئے ملک تھا اسکرات ٹھیک ہے نا خود سارے اپنے علاقے پانی ہے ٹھیک ہے بخیر وخربی دام ہے پانی ہے بس اللہ تعالی طرح جتنا تھوڑی میں دیوار, آئی. دیوار نہ ڈیر ٹھیک ہے نا تقریباً دو ڈھائی دیو سی جی جی اتھا پانی تلے لمے لمے گئے خوش قسمتی ہے سارے جو بھی پٹی نال لما بنا تلے لہے لہے جو مہربانی نوٹیفیکیشن تو سی پوجتا رہے ٹھیک yeah. ہے دوستو اللہ yeah. حافظ